مشاهدينا واحبائنا متابعين قناتنا اسمي ارن الغزال معاكم من اقول ايه جراند ماركت متخصص في كل حاجه عن السبورت او السبورت الرياضيات وعن الصيد يعني انا القسم اللي انا فيه ده كده كله كده هو ده كل دي حاجات صيد تمام فالنهارده لقيت الحاجات دي عنده خناجر ومطويات للصيد وسعرها الصراحه محترم جدا يعني سعرها حلو قوي يعني مش بقول لكم رزق في رجلي انا المكان ده داخله بالصدفه صدقوني تمام بصوا بقى معانا الملكه الجميله ديت تمام اسمها سولو جانج سولو جانج تمام ده بقى خنجر او سكينه للصيد حلوه جدا كويسه قوي يعني وفي دي برده دي حلوه فيها شويه افكار جميله منشار والسكينه اللي هي الكيرفه قوي ديت دي شكلها جميل جدا تقريبا لتقطيع الاحبال والحاجات ديت فتاحه مش عارف ايه ومعنا برده دي سكينه صيد حلوه برده نفس الماركه برده سولو آه سولو جانك سولو جانك نفس الماركه آه، معموله من صلب تقريبا اسمه 5 5CR15 آه, مش عارف ده بقى نوع الصلب ولا نوع الموديل الواحد برده بيتلخبط صراحه بس انا عجباني ان هي فول تانج ومعانا طبعا المعلمه اوبينيل التي لا يخلو مكان يخص السكاكين ولا الصيد ولا اي حاجه منها وبنيل دي عامله زي بيومي فؤاد كده تلاقيها في كل حاجه معاك موجوده في كل مكان فرنسيه رخيصه وحلوه ودي الصراحه اول مره اشوفها دي دي سوسته دي بقى اعتقد انها سوسته دي اوتوماتيكي اوتوماتيكي عامله 12 يورو الثانيه اللي تحت عامله ثاني واحده 10 وواحده 12 دي 10 دي دي 10, دي 10 دي سوسته ودي ب 12 بفكر اجيبها سوسته دي حلوه جدا ودول طبعا بنلاقيهم في الرحلات باستمرار الشوكه والسكينه دول المنظر ده دايما اشوفه في الرحلات حاجه لا لا لا عظم عظم عظم وطبعا معنا بقى الأستاذة الفيكتور إينوكس دي محترمة برضو دي سكينة يا جماعة حاجة فخمة حاجة فخامة تمام آه بس صيني <تصفيق> فخمة كشكل لكن صيني يعني. حلوة وعملية بس صيني صيني اسمها سولو جينك ولا سولو جانك بل... جانك دي بالالماني لو قلناها بالانجلش تبقى سولو جينك واللي هي صيني اساسا وما بتنطلقش لا كده ولا كده بتضرق بطريقه ثانيه لكن هي بالالماني تبقى سولو جانك جانك لكن بس حلوه يعني ماركه جميله عامله بقى شويه المناظر الحلوه اللي انتم شايفينها دي السكينه شويه حاجات كده في جون الجون يعني زي ما احنا شايفين المكان ده عملت فيه شويه فيديوهات عنب عنب انا بالعين يعني برضو ملابس الصيد اهي مشجره وبتاع حوارات انا بقى مش هشتري مطوه انا هشتري اشتري دي اشتري دي عشان اشتري مطوه اشتري دي دي أفيد من عشان اهو حط المطوه دي اهي جنبهم اهو كده اهو لا لا لا لا لا لا لا لا, لا دا دا دا دا مشاهدينا واحبائنا متابعين قناتنا اسمي قرن الغزال مساء الفل عليكم منورين والله قلت لكم قبل كده ان رزقي في رجلي نزلت الماركت ماركت في مدينه كده كنت شرحتها من زمان يعني دخلت وماشي في امان الله لقيت المناظر دي قدامي لقيت الحاجات دي قدامي الفواحش دي لقيتها قدامي تلات مطويات 3D 3D ومعاهم المالتي تولز دي حاجة بهرتني. واللي ابهرني اكتر سعرهم المهم صورتهم ونزلتهم على الانستغرام وعملت لهم شير على الفيسبوك لقيت واحد الماني داخل كتب لي كومنت بيقول لي اطلع من دول يا واد يا نيمس انت طبعا هو ما قالليش كده بس ما معنى كلامه بالالماني يعني قال لي انت لقيت دول في سوبر ماركت نورما نورما، قلت له حصل يا باشا، فعلا لقيتهم في نورما. سوبر ماركت نورما. ده ماركت يا جماعة دايما مهتم قوي بالعدد والادوات، هو سوبر ماركت عادي بتاع اكل وحاجات من دي، لكن عمل بارتيشن للعدد والادوات. فلقيته منزل بقى الشغل الفاجر ده. اللي ابهرني بقى السعر، الواحدة عاملة سبعة يورو. سبعة يورو الواحدة. طبعا طريقه الفتح والقفل بتاعتهم بتعتمد على حاجه اسمها لاينر لوك تندرج تحت بند حاجه اسمها اين هاند كلاب ميسا او وان هاندد بوكيت نايف او وان هاندد فولدينج نايف يعني بتتفتح بيد واحده وطريقه تثبيت السلاح بتاعتها طريقه اسمها اللاينر لوك اللاينر لوك يا جماعة ده اه هو والفريم لوك شبه بعضهم قوي. إن شاء الله قريب هعمل حلقة بتتكلم عن كل أقفال المطويات. كل الإقفال بتاعتها الرينج لوك، الأكسس لوك، اللاينر لوك، الليفر لوك، الفريم لوك، والإقفال بتاعت المطوة السوستة. يا جماعة عايزكم تتفاعلوا معايا الله يخليكم. في الكومنتات اكتبوا لي عايزين ايه. اقترحوا عليا افكار جديده. مش هفضل طول عمري اعمل حاجات واتفرج عليها انا لوحدي. شعبي يقول عليا ايه. قصدي جمهوري يقول عليا ايه. قولوا لي يا جدعان بس اعمل ايه. الله يخليكوا الله يبارك لكم. الله يبارك لكم. فهموني. ايه الحاجات اللي عايزني اعمل حلقات عنها؟ الاخ لؤي مساء الفل يا عم لؤي بيقول لي اعمل لنا عن الكودو وانا وعدتك يا عم لؤي هعمل حلقه عن اقوى قميص موجود هتنزل باذنك يا رب يا بكره يا بعده بالكتير شغال في المونتاج بتاعها ما تقلقش يا لؤي المهم انا عايز منكم يا جماعه بجد خلاص بقى هزرنا واتكلمنا عايز منكم بجد تكتبوا لي في الكومنتات اقتراحات لحاجات اعملها لفيديوهات جديده اعملها انا بقالي كام يوم عمال شغال كل كل دقيقه فيديو فيديو فيديو فيديو فيديو, فيديو. فيديو. وفي الاخر مفيش مشاهدات الفيديو ما بيكملش 200 مشاهده ليه؟ لاني بعمل حاجات مش مطلوبه بعمل حاجات على مزاجي انا مش على مزاج الناس دي قله ادب مني بقول لكم بصراحه انا قليل ادب المفروض احترم مشاهديني بس كمان المفروض مشاهديني يتفاعلوا معايا وينفضوا ليش بعد اذنكم يا جماعه اكتبوا لي عايزين تتفرجوا على ايه شكرا جزيلا